Darko, a veš, da sem jaz čisto navdušen nad današnjim gostom. Ja. Tip ma svojo mesarijo, pa še sam dela svoje ocvirke. A mislim, da se nama sploh treba matrati s tole kuharijo, ali sam pojeva tist, kar Bojanez se, se Bojanez kaj prinesel, samo se praznih roka, ne? Ja, mislim, da ne, ampak za vsak slučaj bom pripravila. Pazi zdaj to. Jesensko zloženko spečeno polento. Mmm, dober ime. Jesenska zloženka. To je tako, ko se sosed zloži na do konc novembra na parkirišču. Sam, kar se mene tiče, biloh tudi sam ocverke jedla. Sej bojo ocverke, a ne? Ja, bom ima dala recept. Daj ga no, kak je parjazen. Spoh, te ne poznam. A se v redu počutaš? No. Da nimaš spročine. No? Kaj pa je, da so tako parjazen? Se ti je tehtnica okupalec kopalec pokvarila, a? <laughs> sam idva pa še nekaj ekstra za sledičko, veš, mogoče en tak solato z ocvirko ali pa ocvirkov sorbet. Mogoče pa sam en ocvirk za nekonec, en tak velik, msten, dober. <mau> A že rab v ocvirke? Čak, samo moram preveriti, da so telite pravi Janezovi. Ja, ja, ja, nevno pol kakšne ocvirkarske vojne. Aj, zdaj lahko odprem? Ne, še. Za našo zloženko najprej posolimo in popopramo meso s kostjo. Priporočljivo je, da že kupte tak kost mesa, ki ima kost noter, ker je zelo nepraktično kasnej kost noter dajati. Meso namažemo z gorčico in ga na hitro popečemo na gardeli. Alo, zdaj odprem. Ne, Miha. Pat, kako to? Zdaj. Kako zdaj? In odpremo odsverki. Evo Mihaj. Okay. Evo ga. to pa lepo zgleda. Pečeno meso. Ja? <laughs> zložimo notri v posodo z zeljem. Aha. Papriko. Ja. čebulo, Rdečo. Rdečo. Mesek. In korenje. In na koncu pokrijemo vse skupaj za zelen. In za tverki. Ne še. Zdraven. Damo še glavo česna. Kapre. paradižnikov koncentrat. In začinimo s poprom. Majaronom timjanom, lovorjem in rožmarinom. In odsverki. Se to so tudi uh, začembe, a ne? Ne. Zalijemo pa z litrom domače goveje Opa. Olej, o, kaj se je zgodilo? Tudi dotaknil se nisem, sam pogledal sem jih, pa so se kar sami res presežem. Ja. Veš, kaj? Zdaj, ker kaj so odprti, bom pa preveril, da, če so v redu. Ta je v redu. Moško me še enega probo za vsaj slučaj. Mm, Ta je tudi v redu. Zdaj pa še te sredinske, ker kolena mm, je lahko se pod in ne v redu. To je tudi v redu. Ampak boš malo raje, da ne bom več probovček. Meso in zelenjavo damo v ognišče, da meso začne odstopati od kosti. To bo za ene dve, pa dve urci pa pol. Dve urci pa pol? Ha, nekaj treba kaj snest. Prazno vreče ne stoji po koncu. Sam delih tudi ni več tako veliko, da bo Janez sabo prinesel. Da ne, has, to ti mi cvirka, mi že zdaj izgledaš, ko veverica pred infarkt. A, a, a, pa, ja, to pa ni res. Tole pa sam zdravje. To so sam zdrave maščove. Eh. To je v bistvu, ki vedeš, 40 za žile. Če me ne vrjamaš, pa Janez za vpraš, ki bo cvirkih. Zdaj, kaj bi je v cvirkni servis? Da mu ole zamenajo. Ole! Rozumeš? <laughs> <laughs> Čeprav tehnično se dela v cvirkni v masti, ne v ole, ampak vse. Darko, ti mene sploh poslušaš. Naj, ti povem še engo. Dve ude popove, full cajta, veš koga mala. Medtem, ko se naša jesenska zloženka duši, bomo mi zakuhali polento. Aj, če ti pa te vici v cvirkih niso vseč, imam pa tudi ena druge variante zate. A bo slušaš. Kaj dela skupina računajniških štorkovnakov z kilovrtovine? Mrežno pečenko. <laughs> Štekaš mrežno. Ko voda zavre, jo posolimo, dodamo smetano in not zakuhamo polento. Kaj uh -huh. Ta pa tale? Ker je edini športni dogodek, ki se ga z veseljem udeležijo čist vsi žar mojstri? Bif tek. <laughs> Polento kuhamo tak dolgo, da se zgosti, ampak mora še vedno ostati malo tekoča. Mm, sam še tega, taj pa res to zjada. Obljubem, zakaj boli, ko se zaletiš v žar? Zato, ker je na ogle. Malo še se pa nasmeju, malo ti je brkje dvign. A, lega, lega! V kuhano polento dodamo še parmezan, In pa o Ja, valda, zdaj mi rečeš od cvirke, zdaj, ker sem že itak vse pojedel. To so pa te šefi, kak organizacija v kuhni. Čak, a ti si imel še ene tam odzadi, zakaj mi pa tega nispovedal? Veš, kaj, a mi daš samo neki da pogledam na embalaži? Meni se zdi očudim. Zdaj sam datum, da pogledam. A mi, a mi lahko samo za datum pokažeš? Veš kaj, to pa ne morava dati od sebe, če, ni... če je pretečen rok. sem da vidim. Mm, Teli zgori so v redu, bom te še na sredini probo. Mm. Te so tudi v redu, ja. kam še šivne odzpodi probo. So? Mm -hmm. dobri. Ohlejeno, polento narežemo na kose in jo popečemo na žaru. Med tem časno pa bo naša zloženka že tudi kuhana. Janez pa je tak, že na poti. A da je? Mhm. Pa je res bliz. Jugov vzhod, tri minute, sto procentno. Ali sem to jaz o, von po cverkih, stari. Mm. Dv, mi zakaj ne delajo deodoranta z vonje po cverkih? Veš, ko bi smo to? zamet. Tako torto hočem jaz leto za nov let. Ali pa za ročni dan. Tada!